Ei referă precedent la adresa unui consilier PNL, domnule agitat, sunteți obsedat de mine. O să fac public lista purudele sublinierei prietenii dumneavoastră. Primarul capitalei Gabriela Firea a spus la începutul sublinierei Consiliere din cei de Consiliu General ce îi vadă în judecat pe consilierii care nu votează proiectele privind delegarea serviciilor publice ce trec companiile municipale. Fira-i s-a adresat consilierului PNL Ciprian Ciucu, care încerca să ia cuvântul, cu domnule agitat, spunându-i ce ar trebui să... Fierul studiulier pentru denigrarea pe care o face pe Facebook, adugând ce va face public o listă cu toate rudele sublinierei prietenii săi care lucrează în primria capitalei sublinierei în instituțiile din subordine. Vreau să vă spun de la început ce nu voi răspunde cu aceea subliniere violent în limbaj subliniere nedreptate, a subliniere acum au făcut unii colegii din opoziție. de ce se opun colegii nouă subliniere opoziția în înființând Cât vreme municipii conduse de primar PNL au înfiincat multiple societcilor? Companii de ani de zile sublinierei: Îi felicit pe fostul subliniere fi primar PNL, a declarat primarul capitalei Gabriela Firea. La intervenția consilierului general PNL Ciprian Ciupun, a continuat: Da, sublinierei domnul Pandele. Dar cum dumneavoastră sunteți obsedat de mine? Dar nu cred ce sunteți, masochist, A sublinierea ce o să aveți, fac o subliniere dinc cu socul meu, a mai spus Firea. Ciprian Ciucu a încercat să ia cuvântul la începutul subliniere din c iar Firea i-a cerut să respecte regulamentul Consiliului. Edilul a mai spus ce va face public o list cu rudele subliniere consilierului care lucrează în primărie. Nu mai fi cea subliniere agitat. Sunteți tânere, mai faceți subliniere iriduri. Te vom asculta acum, nu vei ascult nici familia dumneavoastră, cred. Domnul agitat, nu vei folose subliniere te subliniere-i nu vei este în avantaj acest subiect. Voi face public lista cu toate rudele dumneavoastră sublinierei, prietenii dumneavoastră. Avem 40.000 de, de angajați în primărie, avem lista cu toate rudele, prietenii, iubicii celor de la PNL, PDL. Sunt consilierii care se opun, dar prietenii lor cât subliniere tic bani de la primrie. Vei penibilizați sublinierei veci răspunde. De dau în judecat. Nu îmi voi mai retrage procesul ca data trecut, nici eu, nici socul meu. Nu mai trimiteci pe nimeni la mine să-mi spun să retrag procesul, i s-a adresat ea consilierului general. Firea a continuat în ciuda protestelor consilierilor PNL, spunând că după aprobarea proiectelor de delegare a serviciilor publice va cere votul nominal, ca să-i în judecat pe consilierii care nu au votat pentru. Nu me vei împiedica la nesfâr IT, pentru ce există lege pentru orice. În momentul în care se va aproba transferul patrimoniului de la regii la companiile moderne înfiincate o să cer vot nominal, ca se vede men judecat pe cei care nu votați. se și dumneavoastră de ce blocați Bucure subliniere piul. Punct, dar de la Bruxelles domnul bu subliniere o nu vede ce bui subliniere ele de aici. A spus firea. La rândul său, consilierul PNL Cristian Olteanu a răspuns acuzațiilor, afirmând ce diferența dintre societățile comerciale înfiincate de PNL-e, sublinierei cele înfiincate de PSD, este transparenta. Olteanu a solicitat scoaterea proiectelor de pe ordinea de zi. Acum un an discutam aici ideea dumneavoastră de-a înfiinca companiile municipale. A subliniere acum am spus sublinierei atunci, PNL nu a fost împotriva ideii de a avea societ, ci comerciale. Dar există o diferență foarte mare între ce am făcut atunci subliniere i ce se întâmplă acum. O dezbatere. Transparentizare. Da, suntem în opoziție, dar vă rog să scoate ce aceste proiecte de pe ordinea de zi subliniere i se face ce o subliniere din special pentru acest subiect. Administratorii companiilor să vină în față CGMB să prezinte raportul lor pe cât au reu sub IT se fac în 2017. Și <fie> se ne uitme pe acele domenii pe care avem într-adevăr nevoie de companii municipale, a spus Olteanu. I-Grupul USR din Consiliu a cerut scoaterea proiectelor sublinierei, punerea lor în dezbatere. Cu toate ce ambele grupuri din opoziție au cerut asta, primarul Gabriela Firea, în calitate de inițiator, a refuzat, acuzând din nou ce regile au fost cepu sub liniereate de PNL. De 20 de ani ar fi trebuit reformate rade subliniere IRATB. Aceste regii au fost cepu subliniere Ate de firmele de Casale PNL subliniere IPDL. Primria Capitale, ce nu au repsectat legile în vigoare privind delgarea serviciilor publice. Dacă alții au fost în ilegalitate, este problema lor, dar eu nu vede normal sublinierea firesc să continuă aceste ilegalități. Noi trebuie să delegăm serviciile publice. Nu există o transparent mai mare decât la aceste companii, a subliniat firea. Pe ordinea de zi a subliniere din cei se află o serie de proiecte de hotărâre privind delegarea unor servicii publice ce trei companiile municipale.